Počasí většinou mojí náladu opravdu neovlivňuje. No, když je venku hnusně, tak se mi chce často spát a jsem unavený. No, ovlivňuje hodně. A když je zima a šedo, hlavně když je šedo, tak nemám moc dobrou náladu. A když je léto a sluníčko, tak mám mnohem lepší náladu. takže dneska super. Počasí ovlivňuje mojí náladu, když je hezky, tak mám lepší náladu, než když prší a je zima.